بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هكلمكوا بقي النهارده علي السيناريو الجميل لمصر يعني السيناريو الحلو اللي عيشنا في حياة رغدة وهنية هقولكوا بقي القصة من البداية للنهاية هنعمل ايه بالزبط وخطوات العمل زي اكننا هنطبخ طبيخة معينة او هنعمل هنوع من انواع الحلويات واقولكوا علي طريقة التحضير والمقادير طبعا المقادير بتاعتنا هتكون هي علامات الساعة الكبرى علامات الساعة الكبرى دي تنقسم الى قسمين قسم كويس وقسم وحش القسم الكويس اللي هو خروج الملكة كيلوباترا اللي هي تعتبر ذببة الارض من مصر طبعا دي معجزه الهية اللي هي, اللي هي أتحية من جديد وكده وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده على يد المسيح عشان نعرف ان هذا الشخص فعلا هو السيد المسيح ويس وهذا الشخص يعيش في الاسكندرية الآن موجود يعني هو متواجد وحاضر معانا كل حالتنا وظروفنا بالظبط يعني هو اتولد تقريبا مع بداية ايه ايه افتتاح السد العالي وعندما يبلغ 60 عام يكون انهيار السد العالي يعني احنا قدامنا كده فرنج ايه سنة سنة ونص يعني بالكتير عشان ايه ينهار السد العالي ده مثلا يعني انا بقول بحدد كده ايه عشوائي يعني يعني مش بالظبط بس بالتقريب بقرب لكم الخطوات عشان نفهم فاحنا يجب علينا اول حاجه ان احنا نعمل سد وقائي جديد طبعا عشان نعمل سد وقائي جديد ده هيكلف تكلفه عاليه جدا ما خبيش عليكم بس هو عباره عن ردم يعني ومساوي مواسير هتبقى اسفله يعني شيء هيكلفنا برضو ايه مبالغ طائلة يعني خرسانات وبتاع ونقعد بقى نعلي واحدة واحدة زي السد الأثيوبي والكلام ده لأ مفيش الكلام ده هو على طول ردم ردم ردم من الجبال اللي هي ايه حوالين المنطقة كويس <تصفيق> طيب عشان نجيب بقى الفلوس دي وننقذ نفسينا من ياجوج ومأجوج اللي هما اصلا في البحث بتاع الجفاف الطوفان والجفاف ياجوج اللي هو الطوفان مأجوج هو الجفاف تمام احنا اتعرفنا علي الكلام دوت وقولتلكوا قبل كده في فيديوهات تانية اللي عايز يراجعها باسم ياجوج ومأجوج عشان يفهم ازاي انا جبت ايه البحث ده المهم هنروحوا للملكة كيلوباترا الخبيئة بتاعتها موجودة فين في مدينة الحمام في منطقة معلومة لدي يعني هنروح نحفروا عليها ونشوفوا هل الكلام ده صحيح ولا لأ، خدكوا واحدة واحدة لقيناه صحيح مثلا على فارغ. وطلعت الملكة كليوباترا وجاء إليها السيد المسيح فعلا وأحياها من جديد هوب حدثت ايه معجزة كبيرة في مصر هتلفت أنظار العالم، كل العالم عايزة تيجي مصر طبعا هنا هنفرض حظر جوي. لما يطلع السيد المسيح مع الملك كليوباترا هنفرض حاضر جوي ونوقف جميع الطائرات القادمة الى مصر لمدة 48 ساعة على الاقل وبعدها ان شاء الله هيكون الدخول مصر ب500 دولار ده اللي هم غير المصريين يعني أما اللي رجع بلده بدأ يرجع مفيش فيش مشكلة عنده اهم حاجة اللي هم القادمين والوافدين دي بقى 500 دولار دولة نظير خدمات اللي بتقدمها الحكومة من امن وامان للسياح بالاضافة الى الطرق والشوارع النظيفة كل دي مصاريف بتنصرفها الدولة وطبعا بيحصل على بعض الخدمات اللي هي يعني قد تكون مدعمة من الدولة فطبعا ده بيعوض لنا الفارق طبعا مش هيبقي في مغالاة في الأسعار بتاعت الفنادق ان شاء الله يعني تبقي أسعارها كويسة بحيث تجذب السياح بحيث لما يدفع 500 دولار دول مقدما عارف نفسه ان هو هيجي في حاجة رخيصة هيوفر برضو وهيجيب تمن الخمسوميت دولار دول اللي هيدفعهم تاني طبعاً هيتم اتباع ايه التأشيرات دي زي ورقة الورق النقدي كده دي بتتباع ايه لدخول الى مصر 500 دولار احنا هنباحها 450 او 400 دولار للي هما هياخدوا كميات كبيرة لا كميات كبيرة من التأشيرات دي جميع دول العالم طبعا هتشتري التأشيرات دي عشان تبيعها للناس اللي هي عايزة تيجي مصر بس مصر برضو ليها حق قبول أو رفض أي شخص للدخول الي مصر لها الحق في ذلك يعني بس احنا بنفتح الحدود عادي قدام اي حد على شرط ان يجيب ايه تقشيرة دي خمسمائة دولار طبعا مصر هتبيع كميات بقى كبيرة نطبع منها يعني حوالي مثلا عشرة مليون ولا ميت مليون واحدة الميت مليون واحدة لو احنا بعناهم بخمسمائة دولار هتجب لنا اه تقريبا خمسة مليار دولار دولة هيدخلوا إيه الخزينة المصرية ده اول استفتاح يعني ولو بعناهم بالسريع كده هيجيبونا اربعة مليار دولار برضو حلوين بس نقبضهم كاش مرة واحدة هنمسكهم في ايدينا على طول هم بقى يبيعوا براحتهم بقى التاشيرات دي فتبقى زي ايه اكنها عملة نقدية التاشيره بتاعت مصر هي زي العمله النقديه بالظبط بس بتستخدم للدخول لمصر كويس فده اول ايه حاجه هتدخل لنا دولارات بطريقه سريعه جدا يعني في خلال اربع خمس شهور هيبقى عندنا احتياطي كويس نقدي من النقد الاجنبي وهنقدر ايه نسدد بيه ممكن نعمل نظام المقايضه بين الدول الصديقه يعني احنا محتاجين حاجات مش لازم نديهم بقى دولار نقول لهم خدوا بضاعه من عندنا يعني يبقى في بروتوكول تعاون بين الدول للنظام المقايضه مش شرط بقى ان انا ادي لك دولار يعني ممكن ادي لك بدلهم عسل اسود ادي لك رز بيهم ادي لك اي حاجه تانية عندي إيه انت بتستوردها يبقي في تبادل تجاري بالطريقة دي أصدر واستورد أخد وأدي بالطريقة دي نمشي انما بالعشوائية الاستيراد والتصدير الحالية دي مش هتنفع من كده أنا بقي محتاج دولارات كتير عشان أسد العجز في الموازنة بتاعة الميزان التجاري يعني أنا بصدر مثلا بخمسة مليار. وبستورد ب مليار على سبيل المثال يعني يبقى يعني في عندي عجز 12 مليار دولار هجيبهم منين طبعا ال 12 مليار دولار دولت هجيبهم من السياح على الاقل السياحه دخل لي في السنه 4 مليار دولار ده من التاشيرات وهتدخل لي كمان دولارات جوه البلد بحوالي بقى يعني واحد بقى هم 4 مليار دولار اصلا مفروض يبقوا 5 يعني النفر هيدخل ب500 دولار يا عام زيهم 500 او ألف دولار بالكتير الواحد يعني دولت هيعملوا كان لما هو يصرف 1000 دولار الواحد ده يبقى احنا حصلنا كمان على 10 مليار دولار يبقى اصبح معانا دخل خمستاشر مليار دولار خمستاشر مليار دولار هنسد العجز الميزان التجاري ده أول حاجة خلاص سديناه نيجي نعمل بقي ايه نشوف المنتجات اللي احنا بنستوردها نرجع لو في امكانية ان احنا نصنعها في مصر أو هي عندنا في مصر أو مثلا احنا بنستورد غلال أو زراعة نحاول نزرع بقي في مصر يا اما نزرع في الدول التانية. يعني نزرع في ليبيا لو هي فيها أراضي خصبة وعايزة مية ونقدر نعمل مشروعات هناك مثلا ونزرع القمح مش لازم يكون في مصر نزرع يبقى في استثمار مصري ليبي مشترك بينهم وبين بعض يبقى في تعاون بين الدول العربية على إنهم يحققوا الإكتفاء الذاتي لنفسهم من القمح على وبعدين أنت في أرض هي أساس الأمح يعني هي المناطق اللي بتجود فيها زراعة القمح هي الدول العربية فدي أول خطوة لازم أن احنا نكون على يعني على قدم وساق يعني في حكاية الغذاء سلة الغذاء العالمي يجب أن تتغير وأن يكون سلة الغذاء في صالحنا احنا ان احنا اي حاجه من الزراعه بعد كده نحاول نعمل اكتفاء ذاتي من جميع السلع اللي هي بتجود ارضنا فيها يعني رز قمح قصب سكر الكلام ده كله ممكن يزرع عندنا صحيح ممكن البهارات والكلام دوت او الجوز واللوز وعين الجمل ده من اوروبا والبهارات أو دي بتيجي من الهند يعني او الشاي من هناك كينيا او الهند يعني او الصين فطبعا ربنا بيدي بعض الدول حاجات عشان يبقى فيه ايه تبادل ومنافع بين الناس وتعارف بينهم لكن الحاجة اللي هي بتزرع عندنا احنا ونقدرش نزرعها مفيش اكتفاء ذاتي منها فده عيب علينا عيب علينا وعيب في حقنا ان احنا نعمل في نفسنا كده بعد كده هترخص الاشياء طبعا هيبقي في طفرة كبيرة بقي في موضوع الطاقة بالذات لان الطاقة هي دي مشغل الدول وعشان يبقي احنا عندنا طاقة وسريعة ونظيفة في نفس الوقت هنعمل يعني محطات طاقة كهربائية بكتيرة يعني بطريقة غزيرة وكثيفة يعني الشعب كله هيخش في مجال الطاقة الكهربائية دي اللي بالشمس الطاقه الشمسيه على غير حياتنا بقى يبقى عندنا احنا ممكن الغاز وممكن الكهرباء نشتغلوا بالاثنين يعني ممكن يبقى سخان بالكهرباء البوتجاز بالكهرباء الفرن بالكهرباء كل حاجه بالكهرباء تكييف بالكهرباء تلاجة بالكهرباء غساله بالكهرباء حاجات كثيره بقى ادوات المطبخ كلها المكنسه الكهربائيه التلفزيون الكمبيوتر يعني احنا دخلنا عصر الكهرباء فلازم نلاقي مصدر الطاقة بتاعته اذا كان احنا كل حاجة هنشغلها بقى بالكهرباء ونشغل عربيات برضو اللي هنتنقل بيها بالكهرباء يبقى احنا ايه كهربنا كل حاجة كده عشان نكهرب كل حاجة لازم ان احنا ننتج الطاقة بطريقة رخيصة جدا وده قلته في فيديوهات سابقه ان احنا هنستغل المساجين في موضوع المحطات الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء يعني نحاول شيء ضار الى شيء ينفع المجتمع وعدين ده من المشاريع القومية اللي يجب على الجيش ان يهتم بيها ويكون في سلاح اسمه سلاح الطاقة الشمسية سلاح الطاقة الشمسية ده يخصص المية من قوات الجيش لخدمة هذا المشروع هنا بقى تكمل العظمة ونعمل كليات ومدارس للطاقة الشمسية وازاي ان هما يعملوا صيانة للحاجات دي نخرج دفعات وتروح تشتغل في محطات الطاقة الشمسية ان شاء الله بالتوازي مع ايه, ايه تصنيعها يعني احنا بنصنع وفي نفس الوقت بنعمل ايه كوادر فنية مصرية هي تقدر تعمل صيانة ليها بعد ايه. إنشاء. لأن أهم حاجة الصيانة والتشغيل بعد إيه الإنشاء فده أنحققوا برضو ويبقى وجدنا إيه فرص عمل كتيرة للشباب في مجال الطاقة الكهربائية الطاقة الكهربائية بقى عدتجيب لنا المصانع المصانع بتاعت المستثمرين من الخارج عيجوا كلهم يقول لك إذا إيه أنت عندك أرخص طاقة كهربائية في العالم ده لما أعمل مصنع بتاعي هنا مش هتكلفني مثلا فاتورة الكهرباء مثلا مليار دولار في السنة، لأ أنا كنت بدفع في أمريكا خمسة مليار، ده أنا أروح أعمل مصنع بتاعي يا عم في مصر وأوفر 4 مليار دول أحطهم في جيبي، فاهم إزاي بقى؟ هنا بقى إيه؟ في فرص جذب هنا بقى إيه؟ جذب أو طرد، أنت دلوقتي بتطرد المستثمرين لأنك أنت معندكش طاقة كهربائية رخيصة غالية. وبتديها المصانع بسعر اعلى كمان من المنازل <تصفيق> لكن لما تبقى كهربا متوفرة ورخيصة تبقى كلها شريحة واحدة منازل زي مصنع زي محل. ايه محل فده يدينا طاقة كبيرة للعمل هيفتح قدامنا مجالات بقى كبيرة عندك قوة تستخدمها في كده او كده او كده رحتك تستخدمها في التصنيع تستخدمها في الزراعة الكهربا برضو مفيدة للدواجن يعني اللي انت عنابر الدواجن دي محتاجة تدفئة هتدفيهم بالكهربا بدل انابيب الغاز مش هتكلفك حاجة زي الاول تبقى يعني حاجة ميسرة وجميلة وزي الفل هتبقى معانا فده جزء من المخطط اللي الواحد بيقولكوا عليه يعني عشان تعرفوا انتوا رايحين فين فانتوا عايشين عايزين تعيشوا كده ولا عايزين تعيشوا كده ولا هتفضلوا كده يعني بقائكم هكذا ده عرضكم لخطر كمان اكبر السد العالي ده لو انهار السد العالي ده خلاص انتهى يبقى انتوا في الفترة اللي انتوا قاعدين فيها شوية اللي قاعدين فيهم دول دا انتوا عايشين في حياة رغدة وهنية ولاقيين كل حاجة لاقيين مياه تشربوا احمدوا ربنا ولاقيين تاكلوا العيش ولاقيين تاكلوا كل حاجة والسيسي مش مؤثر معاكوا في حاجة بس هي دي يعني ايه عقاب إلهي جينا إيه عند ربنا يبقى لازم نتعظ نقول السيسي بقى السبب نقوله احنا السبب واحنا قصرنا في حق الله قصرنا في حق الله وان احنا مشينا ورا الظلم واعتبرناه صح وسكتنا عليه واحنا بنطالب الرئيس مراجعة القوانين ونعدل الاشياء اللي هي فيها ظلم للمواطن الاول كمان ونوفر العلاج المناسب للمواطن بالاسلوب اللي انا قلتلكو عليه برضو ان هو عيتم تخصيص الضرائب اللي بتتاخد من السجائر والخمور وبيع الخمور وبيع الحشيش في علاج المرضى فده هيكون كافي لعلاج كل المرضى يعني بقى شايف انا في استغلال شوية من الدكاترة يعني يغالوا في العمليات ويغالوا في الكشف واذا كانوا هيستمروا على هذا الحال يبقى الموضوع عرض وطلب هجيب لهم بقى دكاتره بقى منين من يوغسلافيا اللي هي كانت زمان يوغسلافيا دلوقتي في بقى بقت تشيكو والبوسنا والهرسك والكلام ده في دكاتره ناس كتيره تيجي تشتغل وبأرخص من سعر الدكتور المصري وعنده مهاره واكبر منه كمان في خبره فيعني في مفيش داعي بقى لل عشان المواطنين كلهم يحصلوا على العلاج فانا اهم حاجة المواطن هو خدمته الدكتور هو حر بقى عايز انت تحط مئة الف ماشي براحتك حط مئة الف لعملية انا اجيب لك واحد بقى من برا يعملها بخمسة وعشرين الف اللي انت هتاخدهم مية هو ياخدهم خمسة وعشرين ففي مغالاة كبيرة في الدكاترة ويستغلوا المرضى نفس الحكاية المحامين فساد في المحاماة يبقى عارف القضية خسرانة ويغفلك عشان ياخد منك اتعاب وفلوس ويقولكش الحقيقة ايه ففي كتير يعني ناس خرجت والمهندسين نفس الحكاية ميشوفوش شغلهم كويس يعني العمال برضو كل واحد ايه بقت في تردي البلد اصلا مش السيسي بس لوحده انتوا كل حاجه هتجيبوها على الرئيس على الرئيس وتشوفوا نفسكم انتوا الاول انتوا لو عايزين تبقوا كويسين تعالوا معايا وهوديكم لمقبره الملكه كليوباترا وتشوفوا الحقيقه والصحيح فين هي ده بقى ايه الحل الوحيد ده مش حل مظاهرات وكلام فارغ من ده المظاهرات مش تعمل لكم حاجه وتاخر البلد يعني افرض حصل تاتش بينكم وبين الشرطة واتعورتوا او حد مات هتطلعوا تاني يوم نفس الحوار هتتضربوا وتضربوا وده يموت من هنا وده يموت من هنا يعني موتوا بعض ولا نستخدم عقلنا والخير اللي ربنا بقى ونتيقن من هذا الموضوع اللي هيعيشكوا في سعادة وهنا ويمنع عنكم الأذى والضرر يلا كان معكم أبل الحسن من مدينة الإسكندرية متنبأ بعلامات الساعة الكبرى تليفون زيرو اتناشر وشكرا على حسن إستماعكم أعزائي المشاهدين وللقاء في فيديو جديد إن شاء الله